اس وقت ہم بات کریں گے این ویلپ تھھیورم کے بارے میں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک ٹرم है میکسمم ویلو फंक्शन اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ فار ایگزامپل یہ ایک فنکشن ہے u ڈپینڈز آن فنکشن کا مطلب ڈپینڈ آن x y اور ایلفا x اور y اس میں چوائس ویریبلس ہیں جبکہ ایلفا ایک پیرامیٹر ہے اس کو دیکھ سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایکس اور وائی کا ایک تو ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے اس فنکشن پہ پھر یہ جو پیرامیٹر ہے اس کے دو افیکٹس ہوتے ہیں ایک ڈائریکٹ اور دوسرا انڈائریکٹ جو کہ ان ویریبلس کے تھرو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو x ویریبل ہے یہ خود الفا پہ ڈپینڈ کرتا ہے और ये जो आगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ये x पे डिपेंड करता है इसी तरह y भी एल्फा पे डिपेंड करता है और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये वाई पर डिपेंड करता है तो एक और तीसरी चीज़ कि एल्फा का डायरेक्ट इफेक्ट भी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे होता है अब मैक्सिम वैल्यू फंक्शन वो होता है जिसमें x और y की आप آپٹیمل ویلیوز ہم ڈھونڈتے ہیں کس طرح ڈھونڈتے ہیں بعد میں دیکھیں گے اس کو ان کی آپٹیمل ویلیوز جب مل جاتی ہیں تو اس کو ہم اسٹار سے ڈینوٹ کرتے ہیں تو یہ جو فنکشن ہے اس کو اگر ہم نے میکسیمائز کرنا تھا فار ایگزامپل تو یہ فنکشن میکسیمائز ہو جاتا ہے اگر ہم یہ ویلیوز اس کی ڈھونڈ لیں اور یہاں پہ کر دیں فنکشن میں اب جو تیسری چیز یہ پیرامیٹر ہے اس کا कैसे کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا دیکھا جائے گا اس پہ اینویل اپ تھیورم یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے آپٹیمل ویلیوز ڈونٹ لی ایکس اور وائی کی تو اب اگر پیرامیٹر کی ویلیو چینج ہوتی ہے تو ظاہر ان کی ویلیو بھی دوبارہ ورک آؤٹ کرنی پڑے گی تو اینویل اپ یہ کہتا ہے کہ یہ جو انڈائریکٹ ہے اس کا ان کے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے جو ڈائریکٹ افیکٹ ہے اس کے اگر الفا چینج ہوتا ہے تو اس کا جو ڈائریکٹ افیکٹ آبجیکٹو فنکشن پہ آتا ہے صرف وہ امپورٹنٹ ہے اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ایکس اور وائی کو آپ چاہے چینج ہونے دیں الفا کی ویلیو کی وجہ سے آپ اس کو دوبارہ دوبارہ ورک آؤٹ کریں یا اس کو ایک دفعہ کانسٹنٹ رکھ لیں آنسر وہی آئے گا اب یہ کیسے وہ پروو کرتے ہیں اس کو सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी है इसको मैक्माइज करने के लिए हमें इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन देखनी होती हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यहाँ पे इस डायग्राम से मैं बताता हूँ ये एक फंक्शन है जो इस तरह ऊपर नीचे जा रहा है अब इसकी अगर हमने मैक्ममम या मिनिमम वैल्यू इसकी ढूंढनी है तो हमने एक चीज़ देखनी है कि उस जगह पर इसकी स्लोप سلوپ کیسے میجر ہوتی ہے کسی پوائنٹ پہ بھی ڈی بائی بائی ڈی ایکس تو جب وہ میکسیمم ہوگا یا منیمم ہوگا تو اس جگہ پہ اس کی سلوپ زیرو ہوگی کیونکہ اس کے بعد وہ چینج کرے گی یا پوزیٹیو کی طرف جائے گی یا نگیٹو کی طرف جائے گی یا آ وہ اسی پہ سسٹین کر جاتی ہے تو بہرحال اس کی ایک کنڈیشن پہلی یہ ہے کہ وہ سلوپ اس کی یہاں پہ زیرو ہونی چاہیے فرسٹ آڈر کنڈیشنز ہم اس کی یہاں پہ شو کرتے ہیں یا پھر ہم का इस फंक्शन का फर्स्ट डेरेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्सर x चेंज होता है तो उसपे क्या इफेक्ट होता है उसको हम लिखेंगे fx और ये पूरा लिखेंगे साथ साथल क्यों लिख रहे हैं ये भी बताते इसी तरह वाई विद रिस्पेक्ट टू y फंक्शन का क्या डेरेवेटिव होगा کیونکہ جرنلائز فارم میں ہم صرف ساتھ لکھ دیتے ہیں اس کا ریبیٹو ہم لے نہیں سکتے ہیں اب ان دونوں کو ایکول ہونا چاہیے زیرو کے در جو یہاں ابھی شو کیا ہے یہ اس کی فرسٹ اور آڈر کنڈیشن یہ میٹ ہوگی تھا اب اگر یہ کیونکہ جرنلائز فارم ہے اس میں ورک آؤٹ نہیں کر سکتے لیکن اس کو جو اگر ہم سالو کریں گے تو ہمارے پاس جو ایکس کی ویلیو آئے گی وہ آئے گی ایکس ایلفا اور ایلفا جو مشور یہ کریں گے کہ یہ ایکس جو ہے الفا پہ ڈپینڈ کر رہا ہے اور وائی جو ہے یہ بھی الفا پہ ڈپینڈ کر رہا ہے ابھی اگر ان کی ویلیوز ہم دوبارہ سے اوریجنل فنکشن میں ڈال رہے اس اوریجنل فنکشن میں تو یہ ایک نیا اس کو نیا نام ایک دے دیتے ہیں بی ایلفا ये बन जाएगा x x की स्टार की जगह जगह और और y y ये ये जो है ये साथ अब हम इफेक्ट देखते हैं कि अगर ये एल्फा चेंज होता है तो इसके फंक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा इसमें फंक्शन का डरेवेटिव रिस्पेक्ट टू एल्फा ایلفا کا کیا افیکٹ ہوگا اس کے لیے ہم فرسٹ ڈیریویٹو لیں گے اب لے رہے ہیں تو جس جس ٹرم میں ایلفا آئے گا ہم نے ان کا ڈیریویٹو لینا ہے یہاں پہ چین رول اپلائی ہوگا کیونکہ ایک دفعہ ایکس کے ساتھ ڈیریویٹو لیں گے دوسری دفعہ اس کے اندر جو الفاظ ہے اس کا ڈیریویٹو لیں گے تو فسٹ ہم نے لے لیا ایف ایکس فسٹ ہو گیا اس کے بعد एल्फा के साथ प्लस प्लस एमटो वाई इसका वाई के साथ एल्फा प्लस जो एल्फा यहाँ आ रहा है इसका फर्स्ट जो मेटर टू एल्फा अब ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है आप उसमें तो क्या रिजल्ट आएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो एल्फा इससे प्रूव क्या हुआ कि पूरा ये जो फंक्शन है उसमें जो एल्फा का इफेक्ट है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट जीरो इनडायरेक्ट इफेक्ट यहाँ शो हो रहा था एक्स के थ्रू और वाई के थ्रू सॉरी वाई है और ये एल्फाइस का एल्फा वाई के साथ एल्फा का آپ یہ جو آنسر ہے ایلفا یہی پروف کرنا تھا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایلفا چینج ہوتا ہے ایلفا کی ویلیو تو ظاہری بات ہے وائی اور ایکس کی ویلیو بھی چینج ہوں گی کیونکہ یہ ان اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو چاہے آپ ان کو ہر دفعہ ان کی ویلیو نہیں نکالیں اس کے چینج ہونے کی وجہ سے یا نہ نکالیں ان کو کانسٹنٹ رکھنا آنسر وہی آئے گا اور یہی اس نے یہاں پہ پروو کیا ہے کہ اس کا افیکٹ انڈائریکٹ افیکٹ جو ہے یہ زیرو ہو جاتا ہے تو ایکس اور وائی کی آپ نے ایک دفعہ آپ ٹائم ویلیوز نکالنی اس کے بعد اگر پیرامیٹر چینج ہوتا ہے تو صرف اس چینج کا ڈائریکٹ افیکٹ آپ نے فنکشن پہ دیکھنا ہے اس کو انویلپ کہتے ہیں